О, мій солдати, Ця війна Зафарбувала небо в чорне. Скажи, Чи я вина, що над тілами кружить ворони? Тілами тих, З ким вчора ще Одну на двох палив цигарку, З ким під одним тримав плащен. Чого життя людське є варто? Ця кров'ю Вскроплена земля Щодня ковтає нові жертви. А в матерів вже й сліз нема, Ридають лише свічки у церкві. О, мій солдати, де просвіт у цій масакрі братовбивчий, Де на тонуком плаче дід, Де смерть, що мить нам зрить у вічі. Нема відвіту, є журба, що повила землю. На гробах. Та вірмо, брате, жити треба, заради того, щоб земля, котра зродила нас з тобою, не стала тінню від Кремля. Борімо з братами до зброї.